Hej, jag heter Mia och jag jobbar på Akademiskt skrivcentrum på Örebro universitetsbibliotek. I den här filmen så tänkte jag berätta lite om hur du kan arbeta med metatext i ditt akademiska skrivande. Och Metatext det är text om texten. Genom metatext så gör du din text överskådlig och tydlig och det underlättar för läsaren. För läsaren förstår var i texten man är och vart man är på väg. Du kan tänka så så att metatexten är en guide för din läsare. Och Du kan genom metatexten till exempel visa hur texten ska läsas, hur den är uppbyggd, vad du redan har gjort, vad du nu gör, vad du kommer att göra och sambandet mellan de här delarna. Men metatexten, alltså text om texten, den är mest relevant att använda i längre texter och då ska den bara användas när det finns en tydlig funktion. Alltså du kan alltid ställa dig frågan, behöver läsaren hjälp här för att förstå? Om svaret är ja, då kan du bygga in en guide. Jag tänkte vi skulle titta på några exempel på hur det här kan se ut. I förra avsnittet klargjorde sambandet mellan penningpolitiken och bostadsmarknaden. Vi hänvisar tillbaka till ett tidigare avsnitt. Tabellen nedan summerar de huvudsakliga inslagen i den teoretiska utgångspunkten. Nedan vi hänvisar framåt. Och på det här sättet så vet läsaren hela tiden var läsaren befinner sig. Vi tittar på de här exemplen. Tre perspektiv på styrelsarbete som presenterades i kapitel 3 kommer att utgöra en grund för analysarbete. Tabellen nedan summerar tidigare återgivet perspektiv på ett överskådligt sätt. Mm. Båda de här exemplen hänvisar dels tillbaka, men det hänvisar även framåt. och På så sätt så kan du bygga upp metatext i samma mening för att förtydliga för läsaren var läsaren befinner sig. Vi tar ett exempel till. I detta kapitel definierades begreppet dyslexi. I detta kapitel definieras begreppet dyslexi och i det ena fallet så hänvisar vi tillbaka i detta, i detta kapitel därför att det har definierats sedan och läsaren förstår vad läsaren befinner sig genom att du har en hänvisning tillbaka. I det andra exemplet i detta kapitel definieras så förstår läsaren att okay, det är nu det här kommer att ske. Och då förstår vi också naturligtvis att i det övre exemplet så står ju det i slutet av kapitlet och hänvisar tillbaka i kapitlet. Och i det under exemplet så står det i början av kapitlet och hänvisar framåt för läsaren. Så, arbeta in en guide i din text. Se till att undvika onödiga upprepningar utan se till att istället hjälpa läsaren med en guide. Hänvisa tillbaka och framåt i texten och på så sätt så hjälper du läsaren att kunna fokusera på innehållet. Och se till att metatexten överensstämmer med ditt innehåll och gör den inte det, ja, då får du gå in i åtgärda den. Bra! Med det så får jag tacka så mycket för mig och så får jag önska dig lycka till med ditt akademiska skrivande. Hej då!